تو हेलो गाइस आज हम खोलने والا ہے एक क्रिएट تو तो पता चल जाएगा कि आज हम क्या-क्या मिलने वाले हैं तो देखिए क्या-क्या मिलेगा आई डोंट एवर वांट टू बी अलोन आई डोंट रियली एवर جس نام کون کون سے علاقے ایک ایک کر اس سے یہ علاوہ نہیں کہ وہ بنا پیں گے کام کو ڈن ایون ہمی اف اوبسٹارٹ کرنے والے تھے اپن جو ناٹ ایز سو کلیر ام دوس I always feel like I could break now I never let it change to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do do it one تو بائی صاحب اوہ جب نیو کا ایک سکنہ ہمیں چکے ہیں جب ہمارا لکھا جائے گرمانا جاتے ہیں چلو ابھی اے گرو جا بھی اچھا تو بائی صاحب اپنے گرو جا بھی دا تو چلو وہ باری وقت भाई अभी इसका नंबर है एक भी, एक भी नहीं। تو ابھی کا پانچ سب ہمارے پاس تو چلو اس کو سارے کچھ نہیں موبائل میں ٹو بھی نکل گیا مگر وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ اس کا پورا کروا دی ہے Just keep helping the habit close in short skirt in a jacket nahi bhai sahab aap par dekho son i just like oh, got a habit on the ground say your bloody ye wala wow matcho god not a piece of and all those whispers I heard your hated by girl cuz all she from everything heard she gets out of control